Hvala vam! I tako nekoliko Danas je praznik demokracije i za grad Zagreb i za cijevu Hrvatsku. Danas građani odlučuju, odlučuju onome što će biti u narednih četiri godine u njihovom gradu, na koji način će se razvijati i kako će se provoditi programi. I zato ja pozivam građane Zagreba da izvati na izbore, to je i pravo, to je i dužnost, to je demokracija i izađete na izbore i promijenite, jednostavno kažite da je vaš glas bitan za promjenu grada.